Aixo lagunok, ongi etorri beste bideobatera. Gaurkoan, nabigazio pribata liburuzitzei ingo dugu. Nabigazio pribatua? Zer da hori? Zerderako balio du? Bidagarriak ez diren web horrietako virusak ekirinteko. Online erosketa seguruak egiteko. Zure kredentzialak inunez gordetzea albidetzen duelaik. Edozen web horrietan eskada akizkizueke formularioak betetzea. Bada, hauen datuak gordetzeko modu segurua dugu navigazio pribatua. PC publikoetan edota eta zure lagun baten PC-an navigatzeko modurik egukiena dau. Izan ere, sartu dituzun datuak ez dira bertan gordeko horrela. Bidai agentzien web horrietan bat egiten duzun bakoitzean, zure kredentzialak gordetzen dira. Eta behin eta berriro bilatzen baldin baduzu bidai berdina, presioen igoera bat dago. Bada hauek iditeko, navigazio pribatua perfektua da. Ez baititu zure keren zela Hau izan badena laguna bat. Bideoa zure guztokoa izan bada, eman atxegin duten eta harti detu gure kanarean. Eta goratu seguru navigaziaz.